قالولي لا تروح لها قلبي راح بعد شربته كانه قلبي سني وراح يم السد من هو قال لي حتى ترى كني كهربا ضد اهله ضدنا عصبت لك حتى نفس ضد وجنب قلبي كل كان يدري بكل بسط ما كان بيغني لانه ما كان بيكذب لانه قلت لك